Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βιντεάκι του Top 5 Worldwide. Οι καλύτεροι φορητοί υπολογιστές κάτω από 500 ευρώ δεν θα σας αφήσουν παραπονεμένους επειδή δεν πληρώσατε μια premium τιμή. Υπάρχουν φορητή υπολογιστέ αυτή τη αξία που περιλαμβάνουν οθόνε πλήρου HD, σταθερή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωή μπαταρία, καθώ και όλε τι θύρε που χρειάζεστε. Μπορείτε ακόμη και να αποκτήσετε φορητό υπολογιστή με οθόνη αφή αυτό το εύρο τιμών, αν και οι επιλογέ θα είναι πολύ λίγε. Σήμερα, λοιπόν, όπω κατάλαβε, θα μιλήσουμε για του 5 πιο ισχυρού φορητού υπολογιστέ κάτω των 500 ευρώ, σύμφωνα με τις τιμέ του Amazon. Samsung Chromebook 4. Αν ψάχνετε για ένα φθηνό Chromebook, δεν θα βρείτε τίποτα καλύτερο από το Samsung Chromebook 4 στα 229 δολάρια. Η μπαταρία του διήρκησε συνολικά 10 ώρε και 36 λεπτά μετά από δοκιμή, καθιστώντας το τον καλύτερο φορητό υπολογιστή με μεγαλύτερη διάρκεια ζωή μπαταρία. Με καμπυλωτέ άκρε και ασημένη απόχρωση, το Samsung Chromebook 4 μοιάζει πολύ με τα πολλά αντίγραφα MacBook που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Η κορυφή του από έχει καλύτερη αίσθηση από ,τι φαίνεται, αλλά η η τιμή αυτού του φορητού υπολογιστή φαίνεται στο πλαστικό του σώμα. Με επεξεργαστή Intel Celeron 300i και μνήμη RAM 4GB παρέχει στο Samsung Chromebook 4 μια αξιοπρεπή ίσχυ για πολλαπλές εργασίες, ειδικά σε αυτήν την τιμή. Αυτό το μηχάνημα είναι καλύτερο για άτομα που πραγματικά χρειάζονται μόνο έναν φορητό υπολογιστή για δουλειά γραφείου και εργασίες, ειδικά επειδή έχει καλό πληκτρολόγιο, αλλά επίσης η οθόνη και ο ήχος δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά χάρη στην ελαφρότητά του και την αξιοπρεπή του απόδοση είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Acer Swift 1. Το Acer Swift 1 είναι ένα κομψός και ελαφρύ φορητό υπολογιστή 14 νύμψων με ένα πληρε πλαίσιο από αλουμίνιο που διαθέτει μια καλή ποσότητα θυρών. Όλα αυτά με λιγότερο από 400 δολάρια. Τώρα συνδυάστε αυτή την εξαιρετική τιμή με μια μπαταρία που μπορεί να διαρκέσει 10 ώρε και 14 λεπτά με μια φόρτιση και μια οθόνη 14 νύμψων που αντί για τη μέτρη ανάλυση 768π, μιλάμε για μια πλήρη ανάλυση 1080π. Επίσης, το Acer Swift 1 είναι εξοπλισμένο με Intel Pentium Silver 5000, 4GB Mini-RAM και 64GB eMMC αποθηκευτικό χώρο, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό για να σα επιτρέψει να διαχειριστείτε τουλάχιστον 10 καρτέλε Google Chrome. Το Swift-1 έρχεται επίση με μια αξιοπρεπή κάμερα 720p, η οποία είναι εκπληκτική για ένα φορητό υπολογιστή τόσο οικονομικό. Συνολικά, το Acer Swift-1 είναι ένα από του ελαφρύτερου και καλύτερου φορητού υπολογιστέ κάτω των 500 Lenovo Chromebook 2 η μετασχηματιστική ικανότητα αυτή τη συσκευή δεν είναι η μόνη χωρητευτική λειτουργία τη. Το Lenovo Chromebook Duet διήρυξε σχεδόν 13 ώρε τη δοκιμή τη μπαταρία, η οποία ξεπερνά τον 10ωρο μέσω όρο χρόνο εκτέλεσης για τα Chromebook. Η τιμή είναι ένα άλλο μεγάλο σημείο που πρέπει να σταθούμε. Πολύται για λιγότερο από 300 δολάρια. Είναι ένα λαφρύ μηχάνημα που μπορεί να αντέξει όλε τι διαδικτυακέ πολλαπλέ εργασίε. Το Lenovo Chromebook Duet που διαθέτει οθόνη 10,9 inch 1920 x 1200 π. Εντυπωσιακή και πολύχρονη. Το Duet είναι ένα Chromebook φιλικό προς τον προϋπολογισμό, έτσι μπορούμε να παραδεχτούμε την έλλειψη λεπτών bezels, παρόλα αυτά είναι μια πολύ καλή επιλογή. HP Chromebook 15 Εάν επιθυμείτε ένα Chromebook με μεγαλύτερη ευκρινέστερη οθόνη σε προσφαιτή τιμή, τότε το καλύτερο που μπορείτε να αγοράσετε είναι το HP Chromebook 15. Με μόλις τα 469 δολάρια το Chromebook 15 με επεξεργαστή Core i3, ένα άνετο πληκτρολόγιο κατασκευασμένο με καινοτόμο σχεδίαση, διαθέτει επίσης μια στρογγυλή και κλική άρθρωση που καμπυλώνει προς τα μέσα σε κάθε άκρο, δίνοντας το μηχάνημα μια πιο κομψή, πιο απαλή εμφάνιση. Ακόμα, έχετε διάρκεια ζωής μπαταρίας για 9 ώρες και 51 λεπτά. Παρέχει επίσης έναν αξιοπρεπή αριθμό θυρών συμπεριλαμβανομένων δύο θυρών USB Type-C, θύρας USB Type-Alpha και υποδοχής κάρτας microSD. Ενώ η οθόνη δεν είναι τόσο πολύχρωμη, προσφέρει εξαιρετική ακίνητη εικόνα, έντονη και σχετικά φωτεινή. Είναι αναμφισβήτητα ένα από του καλύτερου στινότερους φορητού υπολογιστέ Acer Aspire 5 το Acer Aspire 5 κερδίζει την πρώτη θέση στην πεντάδα των καλύτερων φορητών υπολογιστών κάτω των 500$. Λόγω τη ισχυρή απόδοση απόντασης 8ης γενιά του Core i3, της φωτεινής οθόνης 1080p και της μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, όλα αυτά σε προσιτή τιμή. Αν και το Aspire 5 είναι πολύ πιο λεπτό από το Aspire E15, το Aspire 5 διαθέτει αρκετό χώρο για μία μπαταρία που διαρκεί σχεδόν 9 ώρες με φόρτιση. Η αλήθεια είναι πως δεν διαθέτει συσκευή εγγραφής DVD, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει καλό αριθμό θηρών. Η οθόνη εκπέμπει εντυπωσιακά 276 NITS φωτεινότητας που δίνει στην οθόνη αξιοπρεπή αντίθεση. Έχει ακόμα κάλυμα αλουμινίου και τα bezel στην οθόνη είναι εκπληκτικά στενά για ένα φορητό υπολογιστή τόσο οικονομικό. Το Aspire 5 είναι ένας από τους καλύτερους, φθηνότερους φορητούς υπολογιστές που διατίθονται σήμερα προς πώληση.